العشق يقودني نحو عيونك نحو جفونك وهي تشدني والبعد يميتني هلا اتيت لتملي البيت اراك وتحيني والعشق يقودني نحو عيونك نحو جفونك وهي تشدني والبعد يميتني هل اتيت لتملي البيت اراك وتحيني لا كفن بموت ولا تابوت اليك سياخذني انا دمعي النعش وقبر الرجل تلومني فيك بكاء وفيك رثاء فكيف تواسيني والشوق يرومني هذا ضياك وهذا هواك لعله ينسني والناس تلومني بكائي وفيك رثائي فكيف تواسيني والشوق يرومني هذا ضياك وهذا هواك لعله ينسني لكنك مهدي سنبكي عليك وهل تبكي الدمعات الا للـُيُوز ونسى المهد ونوره أودعتك سر ونور البصر وهل لي أن أرى فإلى خير الورى أهديت دماك وأنت رضاك بدم قد سرى هل تعلم ما جرى أودعتك سر ونور البصر وهل لي أن أرى الى خير الوراء اهديت دماك وانت رضاك بدم قد سرى ستؤسس جيشا من بسمتك فبسمات الابطال تصنع جبهات من اشواق فيها اشد نزال انا حرب الحسن سأعلم فيك هنيئا للترحال لا كفن بموتي ولا تابوت اليك سيأخذني أنا دمع النعش وقبر الرمش بكائي سيدفع تلومني فيك بكاء وفيك رثاء فكيف تواسني والشوق يرومني هذا ضياك وهذا هواك لعله ينسني والناس تلومني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 الآيات. آيات النصر بفخر كتب وسكبوا للدمات يا كل الفخر يا شمس المهد ونوره ما جرى اودعتك سري ونور البصر وهل لي ان ارى فالى خير الورى اهديت دمك وانت رضاك بدم قد سرى هل تعلم ما جرى أودعتك سر ونور البصر وهل لي أن أرى فإلى خير الوراء أهديت دمك وأنت رضاك بدم قد سرى ستؤسس جيشا من بسمتك فبسمات الأبطال تصنع جبهات من أشواق فيها أشد لزاد أنا حرب الحزن سأعلن نصري وربما ذاك محام لكني قسما أفرح فيك هنيئا لا كفن بموتي ولا تابوت اليك سياخذني انا دمعي النعش وقبر الرمش بكائي سيدفنني فتعال لتقرا مع فاتحه كلامني تلومني فيك بكاء وفيك رثاء فكيف تواسني والشوق يرومني هذا ضياك وهذا هواك لعله ينسني والناس تلومني بكاء وفيك رثاء فكيف تواسيني والشوق يرؤمني هذا ضياك وهذا هواك لعله ينسني لكنك مهدي سنبكي عليك وهل تبكي الدمعات إلا لليوم الآيات. ايات النصر بفخر كتبوا وسكبوا للدمات يا كل الفخر يا شمس المهد ونوره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 أودعتك سر ونور البصر وهل لي أن أرى فإلى خير الورى أهديت دمك وأنت رضاك بدم قد سرى ستؤسس جيشا من بسمتك فبسمات الأبطال تصنع جبهات من اشواق فيها اشد نزال انا حرب الحزن سأعلن نصر وربنا